Одна із понад 60 котелень Хмельницьких теплокомуненерго каже її операторка Людмила Поліщук, типова для підприємства. За її словами, котельню осучаснили, встановили енергощадне устаткування. Тут усе автоматизовано. І з її слів, мешкає вона в мікрорайоні Гречани, куди гарячу воду і тепло подавало підприємство підденно західні теплові мережі. Каже, платили за послуги чимало. Лічильники поставили, але все і платити дорого. Людмила каже, коли б за воду і тепло знизили тарифи, хоча б на 10 гривень. Сусіди пенсіонери зраділи б. Кінечно зрадіються велика різниця, бо це ж рік Кожен місяць треба платити, а за рік все скільки воно зекономиться. Чи можливо платити хоч трохи менше новим абонентам «Хмельниць Теплокомуненерго»? Його директор Володимир Скалій каже, можливо, але не в цьому опалювальному сезоні. Наразі, розповідає, приєднані котельні мають осучаснити. Вони трошки в іншому стані, ніж наші. Ну, будемо працювати над тим, щоб привести їх відповідності. Це 12 котелень, 18 центральних теплових пунктів і майже там, під 58 кілометрів теплових мереж. Одна із 12 котелень колишніх південно-західних теплових мереж також типова для колишнього підприємства, каже майстер котельні Руслан Банделюк. За його словами, котельні працювали, абонентів обслуговували, але устаткування час змінювати, щоб економити, що розповідає, саме зараз і роблять. Два які поставили. Працював 22-кіловатний насос, зараз працює 15-кіловатний насос. Вже зроблена робота по демонтажу пальників, які будуть потребляти менше газу. Відповідно, економічно воно буде вигодно. Заміна старого Гладнання на нове енергощадне, каже Володимир Склій, дала суттєву економію свій час. Ми споживали електроенергії порядка 21 мільйона кВт на рік. Сьогодні ми вийшли за цифру трохи більше 11 мільйонів кВт. Нові абоненти теплокомуненерго незручностей у зв'язку з модернізацією котелин не відчують, каже директор. Ми зупиняємо тільки на планові зупинки, це на два тижні. Тут же паралельно готуємось до опалювального періоду. Тарифи заморожені згідно меморандуму. Ну і наскільки я знаю, що Кабінетом Міністрів прийнято рішення, що і на наступний опалювальний період тарифи залишаються такі, які були Зараз у теплокомуненерго 73 котельні, 77 центральних теплових пунктів, майже 280 кілометрів теплових мереж та 13 когенераційних установок. Роботи, каже заступниця директора підприємства Світлана Остапюк, побільшило не шверть. Тож, із південно-західних теплових мереж сюди перейшло 130 працівників. Та для 20,5 з половиною тисяч нових споживачів нічого не зміниться, крім особового рахунку. Споживачі можуть сплачувати за послуги в відділеннях «Укрпочти» або в відділеннях банків, відкрито три філії підприємства. Це в Раково, на Озерні і на Володимирській в центрі. Також залишається філія на Курчатова. «Всім новим споживачам були рознесені рахунки в кожну поштову скриньку, де зазначено їх новий особовий рахунок, де зазначені наші тарифи, а також нарахування за червень, за обонплату. Також там зазначено наш сайт. Працюють вісім операторів на телефонах». Тож, за її словами, йти особисто на підприємство немає потреби. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Новини на Суспільному, Хмельницький.